Володимир Грицина у центрі сприяння територіальної оборони працює з лютого. Чоловік розповідає, в отримав зарплату в середині травня. Потрібно за щось жити, тобто чесно кажучи, це просто, ну, для мене це є трохи шокована ситуація, тому що зараз вже є якісь певні борги, якісь зобов'язання перед банком і так далі. Тобто я це не можу розрахуватися, тому що просто не отримую зарплатню. Чоловік каже, написав звернення в обласну раду. «Тому що це все ж таки комунальна установа при Тернопільській обласній раді. На що я отримав відповідь про те, що директор повинен вжити всіх заходів з метою не порушення встановлених строків виплат заробітної плати. На жаль, жодних дій знову ж таки не було здійснено. Ще одне звернення Чоловік написав обласне управління Держпраці. Там провели перевірку, розповів начальник відділу управління Ігор Хаварівський. За його словами, з'ясували, що людям не лише не виплачували зарплату, а й не нараховували її. «Фактично люди працювали, згідно ну, первинних облікових документів, є відомості, що вони ходили на роботу, працювали, а їм фактично не нарахували жодної копійки. Ми склали припис керівнику і ми склали протокол про адміністративне правопорушення, які надіслали на розгляд Тернопільського міськрайонного суду. Чому не нараховують зарплату з червня, розповів колишній виконувач обов'язків директора центру Назар Харольський. Чоловік розповідає, на посаді був до 21 вересня, зараз він працює в установі кадровиком. Каже, нинішній керівник зараз у відрядженні. «Вона не нараховує, бо просто немає коштів. Бо нам на цей рік, коли голосували бюджет, погодили на мільйон 400, а на початок нашої діяльності було тільки 300 тисяч. Тобто нам їх вистачило тільки до початку травня. З травня по жовтень місяць заборгованість складає 350 тисяч, нам докинули ще 300 тисяч. Але все одно нам буде їх недостатньо, щоб закрити цей рік». Радник голови облради Тарас Паляниця розповів, цьогоріч на роботу установи виділили 600 тисяч гривень. «Проєкт бюджету може передбачати багато що. Я зараз не готовий сказати, чи дійсно була така сума чи ні, але я готовий сказати, що керівник комінальної установи не мав ніяких підтверджуючих даних і доведених фактів, що йому ці гроші будуть надані. Зрозуміло, що кошти не вистачає. Є величезна кількість установ, яка, яка отримується коштом обласного бюджету. Керівництво, депутати змушені оптимізувати видатки, зменшити суми, які нараховуються на отримання бюджетних установ». Юристка Сніжана Дячук ситуацію прокоментувала так. Якщо нарахування не відбувається, то і фактично не зараховуються ці періоди роботи до майбутнього трудового страхового стажу, і тоді вже коли буде у особі позначатися пенсія, тоді пенсійний може відмовити, потрібно звертатися із скаргою до податкової служби. І це вже буде інакше, трошки відповідальності, тоді юридична особа, роботодавець, буде відповідати і нести штрафні санкції перед податковою. Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.